נניח שנתון לנו נור функция g של x שווה ל-8x ו 2, שתים. אלחמן מחשבו g של f, g של מינוס -5, וg של 2x ו-od שלוש. וכול זה קרה שנתון -G של x שווה ל-8x ו-od שתים. זזה קדראת ה-funcție. משמעו הת ש-אם נתון x כלשהו, ואנחנו מציבים אותו ב g, ה-funcția g תתן לנו תוצאה מסוימת. ה-funcția תكشفו אם מישפבר x, מישפבר אחר ששווי ל-8x ו-od זה דרך אחת ליצור קשר או התאמה, הפונקציה מקשרת. אם תציבו במקום x את המספר 1, הערך הוא המספר 2, הוא 8 כפול 1 ועוד 2. במקצת הפונקציה g של x אנחנו מקשרים את המספר את המספר 1, אם המספר 8 כפול 1 ועוד 2, כלומר אם המספר 10. זוט אחת הדרכים שבהם אפשר ליצור קשר או התאמה בין קבוצות של זוגות זדורים. אפשר להציג את הקשר ده גם بأופן גרפי. זוט אחת הדרכים המקובלות המקובלות להגדרת פונקציה, אם נציב ערך או מספר מסוים x בפונקציה, תיתן לנו אתה, לאחר שברור לנו מה הפונקציה עושה, נוכל לחשב למה שווה g של 0. משמעות הביטוי g של 0 היא שכאשר אנחנו מציבים את הערך 0 בפונקציה g. הפונקציה נותנת לנו ערך ששווה ל-8 כפול הערך שיצבנו בה ועוד 2. ובכן, g של 0 שווה, נרשום זאת באופן ברור כך שתבינו מה אנחנו עושים, g של 0 שווה ל-8 כפול 0 ועוד 2. בכל מקום שבו מופיע x בפונקציה, אנחנו מציבים במקומו את הערך ששווה, במקרה נתון ל-x ובמקרה הזה את הערך 0. ובכן, g של 0 שווה ל-8 כפול 0 ועוד 2, וביטוי זה שווה ל-2. כך ש של 0 שווה ל-2, נרשום את התוצאה כאן מימין, g של 0 שווה ל-2. עתה, נחשב למה שווה g של מינוס 5. נציב מינוס 5 בפונקציה, g של מינוס 5 שווה ל, נשתמש בצבע אחר כדי... להדגיש את המספר שעצבנו, ובכן g של מינוס 5 שווה ל-8 כפול ה-x שלנו, שהוא במקרה הזה. במקרה הזה הוא מינוס 5, 8 כפול מינוס 5 ועוד 2. אנחנו מציבים בפונקציה מינוס 5, והתוצאה שנקבל هي 8 כפול מינוס 5 ועוד 2. פשוט בכל מקום שבפונקציה מופיע x, עצבנו את הערך או מינוס 5. נחשב את הביטוי שקיבלנו, 8 כפול מינוס 5 שווה ל-40 ועוד 2. שווה למינוס 38. אני ארשום את התוצאה. כאן מימין, g של מינוס 5, שווה למינוס 38. ננסה לחשב אתה, למה שווה G של 2x ועוד 3, המספר הקודם שהצרנו בפונקציה היה מספר, אתה נכנס למה שווה G של 2x ועוד 3. הפעם אנחנו לא מציבים בפונקציה מספר, אלא ביטוי מתמטי. בכל מקום בפונקציה שבו מופיע X, עלינו להציב את הזה, 2x ועוד 3. אילו היינו מתבקשים לחש לחשב למה שווה G של עיגול למשל, נרשום זאת, G של עיגול, נצבע את העיגול בכתום. על פי הפונקציה, אם בימקום x נציב ועיגול katom או את the pose, הפונקציה שתיתנו לנו את התוצאה שנקבל, תיהש מונה נקבעו לעיגול katom או את the pose, ו-od sh'taim. ומה שאלול נשמאכו כחירוני, אהייקורנו תהייקורן כל מה שנציב בפונקציה נולא חפיל בשמונה ו-לא סיפר למחפילה שטайн. כחימננציב בפונקציה את הביטוי שני x ו-od שלוש, התוצאה שנקבל תיהש שבר הביטוי זה זכר, ו-ful שמנת ו-od שטайн. בכל מקום שבור מופיעה x בפונקציה, נציב בימקום ו של 2x ועוד 3. g של 2x ועוד 3 שווה ל... 8 כפול כל מה שאנחנו מציבים במקום x, ש 8 כפול הביטוי שאנחנו מציבים במקום x, ועוד 2. אם נציב בפונקציה את DONija, x הוא תפוז, היינו להציב במקומוcking תפוז. אם x שווה ל-5, היינו להציב במקומו-5, ואם x שווה ל-0, היינו להציב במקומו 0. במקרה שלנו, היינו להציב בפונקציה 2x ועוד 3, בכל מקום שמופיע ב x. נרשום זאת. 2x ועוד 3, וכאן באגף השמאלי, וכאן באגף הימני, אתה עלינו להכפיל את הביטוי שאנחנו מציבים 8 ולהוסיף למכפלה 2, ואנחנו מכפילים את 8 ומוסיפים לו מכפלה בעצם 2, והתוצאה שווה לנפתח את הסוגריים, ונכפיל כל אחד מהאיברים ב-8, 16x, 16x ועוד 24, ובכן 16 x 24, וזה עלינו להוסיף את 2 שמופיע בהגדלת הפונקציה, כולו יהיה שווה 16 x ועוד 24 ועוד 2 האלה נחבר ונקבל 16x ועוד 26, נרשום את התוצאה כאן מימי, נרשום את זה בצבע שבו השתמשנו קודם לכן לרשום התוצאות, g של 2x ועוד 3 שווה ל-16x ועוד 26 ופתרנו את הבעיה. יכול להיות שאתם קצת מבולבלים, משום שהביטוי שהצבנו בפונקציה במקום x כולל בעצמו את x. אך כדאי להבין במה מדובר, פשוט התייחסו לביטוי שהצבנו במקום X כאילו היה תפוז או כוכב או אפילו ביטוי כלשהו אם המשתנה הוא Y. מקום שבו מופיע X עליכם להציב במקום עוד את הביטוי הזה, X הצבנו את 2X 3.